Program ni kita perlu lakukan sebab Boleh mendapat kisah turahim Lepas tu boleh kenal antara sesama lain Nak dapat kenal lagi kampung ni macam Nak tengok orang susah sana, mana Kat sana susah lain, kat sini susah lain so, Kenapa orang perlu join ni sebab uh, Program ni macam bagi kita lagi semangat untuk tolong orang Lepas tu kita boleh tengok orang betapa susahnya Dia beza tau So perlu uh, join saya sebagai anak muda, saya sebangga dapat join program seperti ini. Harapan saya, saya nak program ini agak teruskan. Dan insya Allah, setiap tahun saya akan ikut. Amin.